indah bagi seorang wanita kematian suami ialah arba'at ashurin wa ashra 4 bulan 10 hari maka dalam tempoh 4 bulan 10 hari ini dia tak boleh dikeluar pada rumah melainkan benda-benda yang berhajat keperluan dari segi syarak mendapatkan rezeki kerja dan sebagainya tapi orang tanya macam mana dengan umrah umrah bukan benda yang sifatnya keperluan yang darurat Yang eh, boleh dibuat selepas daripada 4 bulan 10 hari